એટલે માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ નો ઉપયોગ કરવાનો બરોબર કદાચ તમે એવું બનતું હોય કે અત્યારે હું મીઠ નો ઉપયોગ કરું છું એવી મને કારણ કે વધારે તમે પણ કદાચ કરતા હોય બરોબર તથા પણ તમારે જો ટીમ દ્વારા પરિચિત ન હોય ટીમ દ્વારા તમારી વસ્તુ વાત શેર કરવાની છે તમારે કઈ મટીરિયલ શેર કરવાનું એ શેર કરવાનું છે તમારે રેકોર્ડ ઉપર જવું હોય તો રેકોર્ડ કરવાનું છે જે કઈ પણ એટલું બધું તમારું કામ નથી પણ છતાં પણ તમારે ભાગ ટીમ ઉપર લેવાનું એટલે આ એક તમારે નોંધપૂરી માઇક્રોસો નો ઉપયોગ કરી અને તમારે જોડાવાનો થાય એટલે આ એક વસ્તુ તમારે ટીમ થી ફેમિલિયર થવાની જો ન હોય તો આ મને કઈ થાય કે બધા જુદા જુદા ઉપયોગ કરતા હોય તો અહીંયા તમારે રાખવાની બધા જોડાશે સરળતાથી એમાં કામ કરી શકશો એવી વસ્તુ છે એટલે આ વસ્તુ ટીમ ની પ્લેટફોર્મ કહી છે એ કરવાનું આટલી વસ્તુ હવે બીજી સૂચના એવી છે તમારે આ પાઠ બરોબર તો આ તમને ઓપ્શન ઓપ્શન બધું ધક્ત જો તમને અથવા માઇન્ડ માં રાખો તો પણ માઇન્ડમાં તો ના રાખવું જોઈએ પ્રશ્ન પૂછવાના તમને કઈ રીતે ના આવી હોય તો એ પણ કરી શકો અહીંયા પણ તમને અનુકૂળતા છે ઘરે તમે બોર્ડ હોય ફ્લેક બોર્ડ હોય અને તમે વર્ક કરો અને રેકોર્ડ થતું હોય એ વિદ્યાર્થીઓ સાંભળે જોઈ વિદ્યાર્થીઓ જોડાયેલા હોય ઓનલાઈન બધા વિદ્યાર્થીઓ જોડાયેલા જોઈ એ રીતના પણ એ પણ મારી દ્રષ્ટિએ બંને રીતે તમે પાઠ લઈ શકો ગુડ કે જે રીતના તમે તમારા સાહેબો સાથે ચર્ચા કરીને અનુકૂળ આવતું એવું બધી અને લઈ શકો પ્રશ્ન હોય તમે કેજો સાહેબ સાંભળ્યું સર આખો પરંતુ કૌશલ્ય આપડા જુદા એ બધાનો ઉપયોગ થાય બરોબર એ સમજુ છતાં પણ હું એવી કોઈ પણ ગેરંટી નથી બરોબર કે આમ હશે આમ કરું હા હું સમજી શકું છું કે કેટલીક મર્યાદા હશે તો એ મર્યાદા પણ છતાં પણ મૂલ્યાંકનકાર હશે મૂલ્યાંક સાર હશે એ કઈ રીતે જોઈએ આ તમારે વિચારવાનું ટાપા કાર્યુ સે કઈ રીતે તમારા માર્ગદર્શક શિક્ષકો સાથે તમે ચર્ચા કરી શકશો બરોબર હવે પણ હું તો મારી રીતે ખ્યાલ આવે છે મને કે તમારી કેટલીક મર્યાદા અનુભવ છે પણ છતાં પણ તમારે કૌશલ્ય જે છે એ કરવાનું પાઠ આયોજન ના સંદર્ભમાં કઈ રીતે કરવું બરોબર કઈ રીતે તમારે પીટી દ્વારા અથવા તમારે જો પાક્યુ જે કીધું તો તમે આવું સામે રાખી અને રેકોર્ડ સાચું હોય એવું ભણાવી શકો એવી રીતના ભણાવી શકો અથવા તમે ઘણા બધી જગ્યા એ હોય બરોબર તો એવી છૂટ આપી છે કે તમે નજીક ની કોલેજો માં રેકોર્ડ કરાવી શકો તમારો આપી શકો અને અહીંયા અમારા વિદ્યાર્થીઓ તમે સ્થિત કરો લિંક અમકી જશે તમારા માટે જોવું પડે બરોબર કે ક્યાં જવું તમારે પાઠ લેવા તમે તમારા ઘરેથી આપી શકો બાજુ શકો મિત્ર ને આપી શકો સ્કૂલે આપી શકો તમને જ્યાંથી અનુકૂળ આવે ત્યાંથી આપી શકો બરોબર એ કોઈ ચિંતા કે નહીં આવી રીતના કામગીરી થશે એટલે આ બાબતો તમારે ખાસ નોંધવાની બીજી મારે કેટલીક વહીવટ બાબતમાં હજી મગવાનું બેલું તૈયાર કરી તમારા માત્ર અને તમને એમ લાગે કે ના મારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું ચેક થઈ ગયું છે મોટા ભાગે તો તમારે પેલી મેથડ બીજી મેથડ ના બંને પાંચ બરોબર તમારે અમને અહીંયા બત્રીસ જણા ના પાઠો છે આઠમા માંથી તમે જે કોઈ પાઠ આપેલા છે એ કોઈ ને બીજા પાઠ આત્મા આવશે તમને જે તમારું ધોરણ તો તમારું છે એ કોઈ પ્રશ્ન નથી જે આયોજન તમે આપીને મોકલાવો પછી એ જ આયોજન તમારે લેવાનું પ્રમાણે પછી બદલવાનું થશે સાતમું લઈને સાત જગ્યાએ આઠ નો એવું થશે અત્યારે જે છે સામાન્ય રીતે એવી સૂચનાઓ છે કે નવું સત્ર છે તો એકાદ એકમો તૂટી છોડી અને પછી ના તમે પાઠ તમે લઈ શકો બરોબર પછી કોઈ પણ તમે પાઠ લઈ શકો એટલે કોઈ તમે જુદી જુદી બોલાઈ નાખ્યો જુદી જુદી બોલાઈ જ નાખ્યા એટલે એક ને એક વિષય છે એ અહીંયા થી કોઈ અમરેલી માંથી પણ લીધો હોય જૂનાગઢ માંથી અમદાવાદ માંથી પણ લીધું હોય આવું બને બની તમે કારણ ત્યાં એક થતું નથી ઉપયોગ થાય છે શું તમે તમારે પદ્ધતિ શાસ્ત્ર ઉપર વધારે ફોકસ થાય એવું બને એટલે અહિયાં રિપીટેશન પણ થઈ શકે મુદ્દો બે વાર પણ આવી શકે તો એ કોઈ ચિંતા છે તમને એ છે કે કે તમારા છોડો મારે હું એજ કશે જ આવું શક્ય છે પણ હું અહીંયા મારા મેથડ માસ્ટર હું મેથડ જે આપી શકે કે ધોરણ પરિચય ધારો કઈ મુદ્દો છે એ તમે પણ લીધો હોય છઠ્ઠા ધોરણ અને અમરેલી કોઈ એટલે એને આપણે કારણ કે તમે જુદી જુદી કોલેજો ના છે જુદી જુદી કોલેજોના છે તમને જુદા જુદા કોલેજો માંથી તમને કહેવામાં આવે એટલે એની કોઈ ચિંતા નથી અત્યારે એવું નથી એક ધારો કે તમારી જ કોલેજ માં તમે લેતા બરોબર તમારે ખાલી મારું તો આવું ડિવાઇડેશન થઈ શકે દરેક ને કહી શકું આટલું લેવાનું આટલું લેવાનું પોરબંદર ના અમરેલી ના પછી પછી આ ગ્રુપમાં કરીને કે ભાઈ લઉં તેરજી ન કરવું પગારી હું એના ઉપર કઈ નિયંત્રણ નહી રાખી શકું છતાં પણ એકઠ હોય તો એ થોડુંક ખરાબ કેવાય બરોબર છતાં પણ અત્યારે જુદા જુદા ગ્રુપમાં પરીક્ષા ચાલી છે બરોબર અને કોઈ એવું નથી છતાં પણ તમે તમારી રીતે તમને જે અનુકૂળતા આવે એ પ્રમાણે સૂચના આપી હશે કે પેલા સત્ર ના પાઠ લેવા બને આમ આ ન હોય તો મોટાભાગે તમારે પેલા પતંગ પ્રયાસ કરજો પેલા તમારે લેવાના છે બે પાઠ મૂકી દો પછી એકમ પસંદ કરી અને કરી શકો આપશે મારી જેમ જોતા હશે કારણ કે મિટિંગ આપશે કોઈ ચિંતા નથી તમને માર્ગદર્શન પણ મળશે અને તમારે કોલેજ દ્વારા મળશે પણ અમારું એટલું કે પરીક્ષા છે આપણે એન્યુઅલ લેસન આપવાનું વિચાર્યું છે અને એનું અમલીકરણ કરવા તરફ જઈ રહ્યા છે તો ડાયરેક્ટ પોરબંદર થર્ટી તાલીમાર્થીઓના બંને મેથડડ અહીંયા મોસ્ટ ઓફ તમે જોયું હશે કે ગણિત અને વિજ્ઞાનના તાલીમાર્થીઓ વધારે છે અને બીજા અન્ય વિષયોના ઓછા છે એટલે ફસ્ટ પીરિયડ ઘણાને પોતાની પહેલી મેથડના પીરિયડ હશે અને ઘણાને ટાઈમટેબલ ચૈતરિયા સાહેબ મૂકશે તો ઘણાને શરૂઆતમાં વિજ્ઞાનનું પણ પીરિયડ હશે એટલે એવું તમે ફિક્સ નહીં કરી શકો કે મારે પહેલી મેથડ ગણિત છે એટલે ગણિતનો જ હશે એવું નહીં થાય तर टाइमेबल चेस टूंक समय में मूकी दश कई तारीखे पीरियड से कई स्कूल में है केगे आयोजन कम्प्लीट तमने मुको आई जातनी चिंता करने आ आप अमरा सौ प्रथम प्रयत्न छू ऑनलाइन वार्षिक पाठ क्यों लेना कोविड नाइंटीन महामारी परिस्थिति अंदर आ एक आप नवो इनोवेटिव आइडिया आईआईटी द्वारा प्रस्थापित करो तो अमा जवाबदारी बने तब भावि शिक्षकों तरफ जा बनवा तो विद्यार्थी गैरहाजरी में विद्यार्थी त्या बैठो घरे तब घर उपर छो त्या वार्षिक पाठ आप था बराबर तो कई रीते आप सकते कारण के आ बदूज आधार ए और टोटली टेक्नोलॉजी तैयारी करेक्नोलॉजी ना निष्ठ जाए बनी सके इन आगला दिवसे अंदरो अंदर एक डेमो वर्जन करी है बराबर चार पांच कॉलेज विद्यार्थी तो આ જે છે પ્લેટફોર્મ તો આમાંથી આપણે પ્રિસ્ક્રાઈબ કરેલું છે માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ છે ત્રેસાહે કીધું તો અત્યારે મેં ગ્રુપમાં તમને લિંક મોકલી છે મિત્રો સિક્સટી ફોર બીટ લેપટોપનો જો ઉપયોગ કરતા હો અથવા મોબાઈલનો ઉપયોગ કરતા હો अगौ करके आ ग्रुप थर्टी वन टोटल में जोड़ेला पेला मार्ने चेत्र साहब साथ बात थी थी कि हाजरी पूरी लैर पैतरे साहेब हाजरी पूरी है हाजरी पूरवी हाँ जोड़े तो विडियो चालू करे एट प्रेक्टिश थी जाए अपने चे, चेहरा जो है। जेते समय अपने आकेमी उम्मीद पाठ आपता हरकता चालू राखे कारण के अत्यार हमारेडिंग मित्रों अतरे चेत्रियहेबीडियो बनी जैसे हमें तीस मिनिटी એટલે જે કઈ સૂચના છે કદાચ ગેરહાજર વિદ્યાર્થીને પણ આ વિડીયો જોવા મળશે એટલે તમે તમારો વિડીયો ચાલુ કરો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નું તમારા મોબાઈલના કેમેરા ઉપર જો તમારો અંગૂઠો અડી જાય ને તો પણ ચિત્ર ઝાખવું એટલે જ્યારે પણ તમે વિડીયો શૂટ કરો ત્યારે તમારા કેમેરા ઉપર એક રૂમાલ ફેરવી દેવો એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું તો દરેક મિત્રો स्पीड आए बीजा कोईप एप्लिकेशन हो बंद रा दिवसे कर स्पीडे सवार आखिर नेट बंद रा कलाक पहला એવું ચાલુ રાખવું કોઈ પણ સર્ફિંગ ના કરવું જેથી કરીને તમારો ડેટા અકબંધ હોય તો તમને હાજરી પેલા થોડીક વાત કરી દઉં મિત્રો ચેતરે સાહેબે કીધું ગૂગલમાં તમારું પીડીએફ છે હવે મૂલ્યાંકન સિસ્ટમ આની તમને ખબર હશે અથવા ન ખબર હોય તો એક બેન પણ બોલ્યા હતા કે કાપા કાર્ય ના પાંચ ગુણ હોય છે પચાસ માર્ક હોય છે ને ચેતરે સાહેબ તમારી સામે जनरली ख्याल आई जाए परीक्षक ने कि पोता है सारा पाठ आयोजन स्व हस्ताक्षर ए पीडीएफ बना तकल कहसे पी विषयाभिमुख अंदाजित मार्क विषय वस्तु का टोटली रजूआतरी परफोमस केवे एना हो प्रमाण अम्म जय बीड करू त आ प्रमाण क्राइटेरिया पाठ मैं बीजी बात हार्डकॉपी बात थी कि पीडीएफ बना गूगल में शेर करने शेर कर देशो जे समय अगर जी सकी है चारेज बराबर बीज कोई मेटर છતાં તમે એમ લાગે કે તમને આવું તમે જોડી શકો આવું જોડીશું તારીખ સુધી મોકલું હોય તો બનાવ્યું હોય તો हाजरी okay, okay. ah, uh, uh, uh, पूरी लो पे चर्चा करके कहसे एट अवाज ना विडियो नो, नो, नो ख्याल जैसे uh, भद्रेश uh, संजय भाई छे भद्रेश संजय भाई भागवत मानसी जसमीनाइकु म्यूट कर दू बोली ने, बानु साड़ी नरोतम, भानुशाड़ी नरोत्तम हाँ हाँ छे नरोतम भाई बट भट्टुणाल कर हाथ उचो ओके, ख्याल आया मंथन मंथन भट्टीयूष ओके ओके बट मन्थन। मन्थन, ओके पी भट्टी राबिया राबिया छे भट्टी राबिया हलो यशको नहीं प्या ओके ओके मैक बंद कर दे जो। आ, भाविक कुमार, ओके आ, भावसार जिनल, ओके भाव सर मिधीन पिधि विधि यस सर ओके यार भोई हेमनी ओके okay. भोय हिमान छे हिमाशीबेन मेसेज आप देजो भोई हितेश कुमार હાથું છોકરોજી ઓકે પછી ભોઈ કિંજલ બેન છે કિંજલ બેન નથી ભોઈ જ્યોતિબેન ઓકે ભુમિકા સોલંકી હા કોણ બોલો હે હાજરી પુરાઈ ગયો ભૂતિયા હિરલ ઓકે ભૂતિયા કાના ઓકે ભૂતિયા નીતા Okay. हुआ ख्या ओके ख्या क्या छे ओके बोचिया परेश भाई छे बोचिया क्या हाथ करो जी हेलो हाँ कोके ओके मै हाँके हा ओके ओके आ, બોરિચા નમ્રતા ઓકેયા બીના ઓકે હા હા બોસમિયા કૃતિકા બોસમ ઓકે પછી બુચિયા પ્રશાંત प्रशांत भाई ओके, चांपानेर स्मिता चांपानेरी दीपाल दीपल बेन ओके चौधरी धवलकुमर छवलकुमर क्या छे हा ओके ओके ब्लू चौधरी प्रिंस हमें प्रिंस वहां नौ राहुल राहुल राह जुड़े राह चौधरी डिम्पल बेन हाँ चौधरी डिम्पल बेन ओके बराबर बदाजरी હા હવે માઇક તમારો મ્યૂટ કરી દેજો અને તમે નોટ અને પેન તો લઈને બેઠા જશો મિત્રો તો અમુક બાબતો મારા ધ્યાન ઉપર આવેલી છે હું તમને જણાવી દઉં છું કે તમે જે પાઠ આપો છો એ અલગ અલગ પ્રકારે આપી શકાય એક તો રોલોબોર્ડ તમારા ઘરે ટીંગાડી અને એક તમારે બે વ્યક્તિની જરૂર પડશે એક મોબાઈલ પકડવા વાળો અને તમે પાઠ આપવા વાળા એટલે जय ते विडियो शूट करो तय हमेशा आडो रातवाडियो ते बना थोड़ा घो कि अमुक बाबत वीडियो थ्रू करने ते बता सकता जो बताता हो तो विडियो थोड़ा घो बना पे स्क्रीन शेर कर सकोटी हाँ बोलो बोलो नी रीते नहीं संदर्भ तरीके संदर्भ कोई संदर्भ लेव हो बराबर कोई ताजमहल वे बतावो मैं थोड़ा घो એક બે માં તમે એનો વિડીયો બતાવી શકો પક્ષી ઉઠતું હોય કોઈ માછલી કે દરિયાની કોઈ ઇમેજ છે ઇમેજ પણ તમે શેર કરી શકો છો જે તમે લાઈવમાં નહીં પણ કોઈ પીપીટી દ્વારા પાઠ આપવા માંગતા હો અને એમાં બતાવવા માંગતા હો અલગથી તો એ તમે કરી શકો છો હવે વિડીયો અને ઓડિયોની ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમારા રૂમની અંદર પંખો ઘણા મિત્રોને અમે જોઈએ છીએ તો પંખાનો અવાજ આવતો હોય છે બીજા રૂમમાં ખૂબ અવાજ આવતો હોય છે એટલે મૂલ્યાંકન ખૂબ જેને કહેવાય ને મજા ના આવે તમને પણ મજા ના આવે એટલે તે દિવસે તમારે સાયલન્ટ રાખવાનું છે અને જ્યાં તમારું નેટવર્ક સારું આવતું હોય એવી જગ્યા પસંદ કરવાની છે ફોર એક્ઝામ્પલ બે માળ હોય તો ઉપલા માળે રૂમ રાખીએ એમાં તમારે સિલેક્ટ પસંદગી કરવી જોઈએ कि ने जे ए न औने ओडियो औने तमें तो एनेजबाइल सुधी पहुंचाइल ते विडियो ऑडियो शूट करता हो तो यहाँ खूब वे अवाज आटे ब्लूटूथ नो उपयोग વાયરલેસ બ્લુટૂથ એટલે તમારે કાનમાં નાખી દેવાના છે અને મોબાઈલમાં તમારો અવાજ ઓટોમેટિક ઓળખ તમે જયારે વિડીયો શૂટ કરશો ને તો બારનો અવાજ કરકશ છે બીજા વ્યક્તિઓ બોલે છે એનો અવાજ પણ એમાં રેકોર્ડ થાય છે પણ જો તમે કાનમાં બ્લુટૂથ વાયરલેસ રાખશો તો બીજો અવાજ બિલકુલ નહીં આવે આ એનો મોટો ફાયદો છે અને પાઠની વાત કરી કે ત્રીસ મિનિટમાં પૂરું કરવાનું જ અને માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ જે છે એમાં પણ વિડીયો રેકોર્ડ થઈ શકે છે એટલે એક મોક ટેસ્ટ પણ બે તાલીમાર્થીઓ વચ્ચે તમારે કરી લેવાનું છે બાકી બધું જ જે ટાઈમટેબલ છે હવે પાઠની શરૂઆત જે છે એની તમને હિન્ટ આપી દઉં મિત્રો તમે જ્યાંથી પણ બોલતા હો એ અગાઉ તમારે તમારો પીરિયડ હોય ધારો કે દસ વાગે તો તમારે દસમાં દસ કામ હોય ત્યારે તમારે થોડુંક સેટિંગ કરી લેવાનું છે બરાબર ऑडियो विडियो ब्यूट राख तो जयो वो तरह ऑडियो विडियो शुरू करवाडियो शुरू राखे तो डेटा एक्सेस ए बधा न अत्यार मित्रों विडियो बंद कर दीदो एटो अवाज मार विडियो ये परफेक्ट आरो बीडियो शुरू राखु तो यह कंजपन लगे बराबर एनो वाल लागे। इतले जेप। so, नहीं है बाकी निकली जानू ले जाए तो आट्ला बदा तुम ऑडियो विडियो जो तो तकलीफ पड़े कोई जरूर नहीं तरू मत એક કોણ જોતું હશે તમે એક આપવા વાળા અને માત્ર સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ કારણ કે બધા વિદ્યાર્થીઓ પણ એને કોઈ જોવાની જરૂર નથી ઓડિયો વિડીયો બંધ રાખે અવાજ એને સંભળાય વિડીયો ચાલુ પોતાનો બંધ રાખે બરાબર જે પાઠ આપે છે પણ જે લોકોને પાઠ પૂરો થઈ ગયો છે એને કોઈ જોવાની જરૂર રહેતી નથી दूर बैठा छो पोरबंदर क्या वगैरह वलसा नवसारी बराबर ने एट्ले थोड़क डेटा ट्रांसफर मकलीफ पड़े एट ना जो मित्रों ने पाठ होने खूब वेलू जोड़वा जरूर नहीं एक पीरियड वेलू जो चले घनीत अली करता हो आरोप तो अमे टेली करव किए कि नहीं पीरियड ते कदा अगौ जोड़ाशो तो चल स बराबर ने चेतरिया साहब हाँ।, हाँ हाँ बराबर हा बरा हा नहीं हम मित्रों सूचना आपी दू के पाठनी शुरुआत के भी रिते शिक्षक ते जयर बनो तरु जो पहेश शिक्षक ने शोभे ए प्रकार न होवुए બરાબર ટી શર્ટ પહેરીને આપણે પાઠ આપીએ તો એ સારો ન લાગે બરાબર તો બહેનોને તમામ બહેનો અહીંયા છે કે જયારે પણ વાર્ષિક પાઠ હોય ત્યારે સાડી પહેરી પાઠ આપશો તો થોડું ઘણું આપણે એ સારું લાગશે એટલે પરીક્ષકોને જે લાગે તે તમને પણ લાગે પણ આપવો જોઈએ સાડી પહેરીને જ પાઠ આપવો જોઈએ એવો અમારા તાલીમાર્થીઓને અમે ફરજિયાત છે કે વાર્ષિક પાઠ વખતે દરેક તાલીમાર્થી बराबर साड़ी पेरी ने छे पेहरी नेता हो हाँ, हाँ, दो एना सनु पालन तो तमारे नमस्कार छे। तमारू नाम पेला बोलवा परीक्षकों टेली कर पी संस्था नु नाम बोलवा तो आटली बाबत ध्यान में आई तुम शेर करोसॉफ्ट टीम द्वारा आगे बे दिवस अथवा ते मेसेज मुकजो कि आवश्यकता है बराबर तो आप एक दिवस मईक्रोसॉफ्ट टीम द्वारा आ, बदा मित्रों फाइनल दिवस पांच छ तारीख आसपास तो खाली पांच दस मिनिट अपने जोड़े जे हो छे, उकेल और जे कई समस्याओ है यकेल मेलव कोशिश करसु तो आटली बाबत मारे समक्ष मुकवा बराबर तो सौ मित्रों खूब खूब आभार